Ця благодійна виставка називається «На межі життя». Основний задум її – це показати цю межу з різних сторін. З однієї сторони можна придбати всі ці картини української художниці Юлії Ангелюк, яка має свій проєкт «Оберіг воїна в Україні». І це виставка, скажімо, частина цього проєкту. І таким чином стати оберегом ангелом-охоронцем для тих військових, які зараз нас з вами боронять, І не дати їм перейти цю межу життя. Адже всі вилучениці, кошти підуть на закупку приладів нічного бачення для українських спецпризначенців. А з іншої сторони це військові трофеї. Речі людей, які вже перейшли межу життя. Тобто, ми сподіваємося, що таким чином ми можемо в людей пробудити емоції для того, щоб допомагати більше нашим військовим, для того, щоб, можливо, придбати щось до свого дому. Чи це оберіг у вигляді картини, чи також хтось є бажаючи на військові експонати, трофеї тому що ми продаємо абсолютно все і в цьому вважаємо унікальність цієї виставки. Цікавим експонатом є, на мою думку, найцікавішим це, е, цей автомат, який привезла з лінії фронту наша волонтерка Валерія Федоренко. Е, вона поїхала до бригади, якій ми дуже часто допомагаємо. Це 25-та штурмова бригада, яка завжди найпершіше йде визволяти окуповані території. Валерія привезла допомогу, а наші хлопці військові відвели її туди, можна забрати якісь трофеї для нашої виставки. Цей автомат спалений повністю і знайдений у спаленому танку також. Всі інші речі привезені також здебільшого з Донецького та Харківського напрямку і здебільшого також від 25-ї штурмової бригади, так як вони найперші можуть забрати щось, коли окупанти тікають від наших військових от. Добреклад да? також ця книга демонструє повністю відношення росіян, в принципі, до закону і беззаконня, те, що вони то, те, що вони дозволяють собі творити на наших землях. Оце оглядівка, як сиду. Суп знаємо. Так, наша на тему. Вышли. Спасибо. Можно ну, вам